Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Василь Пихньо ми продовжуємо з вами, друзі, розбиратися у деталях російсько-української війни, допомагаючи таким чином нашим військовим, тримаючи інформаційну оборону у тилу, для того, щоб ми, українці, розуміли, що ми маємо, як наші захисники передовій воюють, яка допомога їм необхідна, і що взагалі відбувається у нашому загальному протистоянні цілої нації проти Російської Федерації. Тож, долучається до нашого ефіру Євгеній Ропай, молодший лейтенант батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Він зараз перебуває на позиціях під Бахмутом, як я розумію. Власне, пане Євгенію, вітаю вас і розкажіть, що зараз на цій на пане, найбільш гарячій ділянці фронту. Добрий день, телеглядачі, слава Україні! Зараз ми знаходимося недалеко біля Бахмута і ведемо тут оборону разом з нашим батальйоном, батальйоном «Свобода». Напрямок у нас дуже-дуже складний. За останні тижні, ну, тижні, два-три, урки якось вірили і кидають сюди максимальну кількість своїх сил. Штурми відбуваються кожного дня. Бувало таке, що за день ми відбивали по 7-8 штурмів. Часто виїжджає їх БМП або БТР, працює танк. Артилерія та міномети майже 24 на 7, тобто вони по цьому напрямку дуже сильно б'ють. Загнали, загнали сюди дуже велика кількість своїх оцих мобіків, своїх вагнерівців, ну, яких ми або баранимо, або вони відступають. Днями вийшла публікація на, американській, на американському виданні New York Times, і там розлог і широкий репортаж про ситуацію нині під Бахмутом. Я думаю, що ми якраз будемо посилатися до цієї публікації, тому що там дуже багато цікавих даних. Зокрема, йдеться про те, що дуже активно зараз працює російська авіація на цьому напрямку. Чи є можливість нас проти неї Протидіяти, це по-перше. А по-друге, я пригадую, що ще з місяць назад були повідомлення про те, що російська авіація все ж таки боїться вилітати до переднього краю. Невже щось змінилося? Ну, змінилося те, що на цей напрямок дійсно перекинуті були наші деякі війська, які працюють проти повітряної небезпеки але дійсно літаки російської федерації тут літають, і ми знаємо, що вони будуть накопичувати тут силу. Тобто, якщо в основному там вилітало по цьому напрямку 10-11 літаків, то ми очікуємо, що буде їх набагато більше. Пані Єгенію, зараз «Нью-Йорк Таймс» також пише про бомбардування Бахмута, як ніколи раніше, як ні в якій іншій точці фронту за увесь період російсько-української широкомасштабної війни. Ви, ваш підрозділ, були найгарячіших точках фронту, зокрема, на сході України, і спочатку бойових дій широкомасштабних з лютого. Це і Леман, і Свердонецький, і Лисичанськ. Ось зараз Бахмут. Чи можете порівняти це з чимось тим, що було раніше? Ми були до цього і в Ірпіні. В Северодонецькій. Те, що відбувається зараз на цьому напрямку, це, ну, я виражусь для нашого батальйону, батальйону Свободу складу складі 4 бригади оперативного призначення Нацгвардії, це, мабуть, таке саме важке випробування, яке було за весь період війни. Тут дійсно дуже гаряче, тут багато штурмів, багато артилерії, мінометів і авіації. Тобто ворог ні на якому напрямку нас, ні на яких позиціях так сильно не штурмував, як тут. Це дійсно складно. Хлопці, ну, незважаючи на те, що зараз а, така мерзенна погода, а, багато хлопців хворіють, не, не просто там вони триста, багато хлопців з температурами сидять в окопах, в холодних окопах і очікують прорива ворога, то можу з певністю сказати, що такого ну, у нас ще не було. Дуже-дуже багато військ тут стягнуто. Посадки просто завалені трупами орків, які штурмують день за днем. Тобто буває навіть такі ситуації, що от посадки там, лежить 70 до 100 трупів орків, вони підходять і під цими трупами пробують окопатися. Тобто штурми йдуть через своїх же, ну, своїх же свинособак і вони пробують нас штурмати. Ми бачили всі фотографії, які були оприлюднені цими вихідними із позицій в окопах під Бахмутом. Якщо не по коліна, то стопи точно покриваються водою, те, що ви говорите. Власне, яка зараз погодна ситуація, чи щось змінюється, чи покращується, чи погіршується? І в сенсі того, яку допомогу може все наше суспільство в тилу зробити нашим захисникам на передовій для того, щоб подолати ось всі проблеми багнюки, холоду, голоду і неприємної погоди, чи щось можна, можна на щось повпливати, пан Євгеній? Я можу сказати лише за наш батальйон е і за, за той, той стан, який у нашого батальйону. У нас забезпечення, в принципі, на 90% адекватне, нормальне, тобто хлопці і в плісках, і в термухі, і, і видають буржуйки, але ну, по другим підрозділам мені складно щось відповісти. Знаю, що в, в ЗСУ є деякі проблеми з е, одежою. На цей напрямок, так як погода дуже така мерзотна, тут багато багнюків, багато грязі, як ви правильно сказали, по щі води, нам треба якісь машини. Тобто машини, які зможуть по такій грязі проїхати. Ми за тиждень зламали, ну, от я ще за свою роту скажу, більше 15 автомобілів. Тобто тут машини або застряють їх розбирає артилерія, той же самий там міномет, або САГС, попадає якийсь прицільний вистріл. Тому нам не вистачає автомобілів. На цей напрямок також треба багато дронів, так як у них працює гарно реп, і вони часто штурмують вночі, то хотілося б все-таки більше якихось термальних дронів, ну, які можуть працювати вночі, щоб ми бачили нашого ворога. Боржуйки, в принципі, є, я так розумію, і в ЗСУ, і в нас. В Теплий тепли одяг, ну, він би не завадив. Особливо тіло в теплі, тобто те, що, що не пропускає вологу. Якісь чоботи, це також необхідно. Я думаю, що це якраз дуже яскраве таке звернення до всіх українців, які чують зараз на ефірі, будуть слухати його в записі на ютубі платформи Радіо НВ, допомагати тим фондам, які сприяють нашим бійцям на передовій. Зрозуміло, що зараз навіть силопогодних умов, східний фронт, він набагато складнішим є, ніж південний, хоча на півдні степи і там добряче продуває вітер, але на сході ми мусимо розуміти, що навіть мінімальний мороз, він перетворює в умовах абсолютної вологості, просто погоду і перебування наших бійців на передовій в нестерпні умови, тому це чергове потрібно проговорювати і звертатися до вашого шановні українці, з проханням допомоги, якщо ви можете це робити, кожен на своєму місці всіляко сприяти нашим захисникам на передовій. Тим паче, що я знову ж таки буду посилатися до публікації New York Times, яка сьогодні, вчора точніше вийшла на сторінках цього видання, був репортаж із місця, де, куди привозять поранених українських бійців, і зазначали журналісти New York Times про те, що за один день 240 поранених українців було привезено із позиції передових під Бахмутом. Наскільки великими і значними є наші втрати? Ви знаєте, я ну, не можу зараз сказати... Там... Дійсно, які втрати, але вони не маленькі. На цьому напрямку дійсно багато 200 людей, які помирають, багато трьохсотих, які отримують осколки. Багато тих, кого іноді орки все-таки беруть в полон. Стратегія орків зараз максимально просовуватися і не берегти свої сили. Тобто Ми стараємося зберегти наших захисників, а наше там, керівництво максимально старається керівництво ЗСУ. Але іноді це не вдається, такий ворог стрімко наступає. Тому наших захисників, на жаль, також багато трьохсотих. Поговорімо про загалом стратегічне значення Бахмута, тому що зараз, по суті, це стає таким собі вирвою всього величезної ділянки фронту для армії, насправді, обох, обох країн. Ми, ми чуємо від вас і про ЗСУ, і розуміємо, ось це все видиво, про яке ви розповідаєте, що орки намагаються окупатися під трупами своїх вже, скажімо так, ще нещодавніх колег, які вже вбиті, так ось ця вирва, яка зараз формується під бахмутом, вона... Я, я поставлю так, запитання доволі, можливо, не цинічно прозвучить. Вона зараз варта того, щоб її обороняти до останнього, е, до, до останнього наскільки, наскільки це можливо, як це було Лисичанською і Сєвєродонецькою. Що буде, якщо раптом росіянам вдасться заволодіти Бахмутом? Наскільки це може створити критичні ситуації? От, спробуйте проаналізувати як військовий стратегічне значення цього пункту. Давайте спочатку почну, як е, військовослужбовець, який тут на цьому напрямку втратив е, немало побратимів. І багато було трьохсотих. Якщо ми зараз здамо цей напрямок, просто віддамо його, то всі ті е, зусилля, які були вкинуті сюди, будуть марні. А Ті хлопці, які віддали своє життя, померли, грубо, грубо кажучи, просто так, е, і ми віддали наші. Буде морально складно для всіх захисників, які до останнього зараз Тобто це, знаєте, руки, можливо, в деяких будуть опускатись. Але стратегічно, дійсно, Бахмут дійсно, дуже важливий для всіх українців. Тому що в такому разі орки будуть ближче підходити, підвозити своє БК. Це сприяє тому, що вони візьмуть все-таки це місто, яке вони намагаються взяти... Я не можу навіть сказати, скільки. За всю війну вони пробують взяти Бахмут, так як для них це стратегічно важливо. Стратегічно важливо втримати цю ділянку фронту, підвозити сюди БК і навіть за Бахмутом зробити якусь тилову базу, де вони зможуть накопичувати сили. Тому віддавати це місто ну, на, на, наразі зовсім недоцільно. Пані Євгенію, нагадаю, по перше, що нашим слухачам та глядачам, що спілкуємося із Євгенієм Моропаєм, молодшим лейтенантом батальйону Свобода Національної гвардії України, підрозділи якого зараз воюють на позиціях під Бахмутом. Отже, продовжуючи про стратегічне значення цього опорного пункту нашої оборони, влітку, після того як російські війська по суті захопили, вдалося їм вийти майже на адмінмежі сусідньої до Бахмута Луганської області, захоплення Бахмута якраз виглядало доволі таким природним продовженням їхнього наступу з метою подальшого просування до двох інших великих важливих міст Слов'янська та Краматорська але зараз на думку чималої кількості аналітиків експертів з огляду на те що росіяни відступили із Харківської області точніше їх погнали звідти наші е, захисники сили оборони е, в силу того що в них виснажуються е, ресурси так чи інакше е, наскільки із втратою, зрештою, цього плацдарму на Північному Сході, я кажу зараз про Лиман, про Ізюм, наскільки от ця стратегічність цього пункту, в чому вона проявляється? От ви кажете, якщо вони займуть Бахмут, то далі буде що? Не дай Боже. Далі, як я і сказав, морально складно для нас, дуже складно, так як ми ну, багато сил тут віддали, це перше. Друге, для них буде е, можливість вийти на інші адмінцентри, е, як ви правильно сказали, що вони від, е, зараз від, відкотились. Але ті сили, які вони сюди віддають, ту кількість військ, вони віддають не просто так. Тобто в них керівництво теж ну, не, не можна так сказати, що вони барани. Так вони е, е, як гарматне м'ясо кидають сюди бійців. Але вони самі розуміють, яка важливість цього стратегічного міста і е, тих доріг, які відуть від Бахмута, ну, гру, грубо кажучи, на, на Північний Схід. Тому ну, ми можемо там відійти, так, не втрачати, але орки все одно будуть перти по цьому напрямку. Віддамо одне місто, за цим містом буде ще одне. У нас зараз тут більш-менш е, вистроєна лінія оборони фронту. Тому її треба тримати, треба зосередити засередж... увагу на цьому напрямку. Я так розумію, найближчим часом нас чекають гарні новини від тих наших побратимів, які були недалеко біля Херсона. Якщо зараз підтягнуться наші війська, так як підтягнулися свинособаки, війська з Херсонського напрямку до нас на схід, нам буде набагато легше. Але дійсно зараз на цьому напрямку нам трошки не вистачає людей, але віддавати цей напрямок у там, порка ми не плануємо. І наше керівництво не планує. Тут е, абсолютний героїзм українських військових, за що, я думаю, кожен українець вам вдячний. Е, поговоримо про те, е, наскільки... Про роботу артилерії. От насамперед про роботу артилерії, тому що я, е, як і обіцяв, буду посилатися до статті New York Times, е, в ній є одне дуже неприємне, неприємне твердження, яке мене насторожило. А в чому воно полягає? От, з одного боку, журналісти американського видання говорять про те, що е, зараз, е, попри всі складності, які є під бахмутом української армії, ситуація не нагадує, принаймні, в роботі артилерії і в кількості боєприпасів, якою вона була е, на Луганщині на початку літа е, в районі Лисичанська-Сєвєродонецька. Тобто зараз ситуація краща. Втім, я зацитую... Е, Конкретну фразу, яка там в мене викликала якраз величезні перестороги. Анонімні джерела New York Times у Пентагоні кажуть, що українські військові неконтрольовано використовують снаряди. Під хидним припущенням, що постачання боєприпасів заходом не обмежені. Тобто, натякаючи на те, що таку інтенсивність роботи артилерії, вочевидь, західні партнери можуть не потягнути. А ми розуміємо, що значні випуски, власне, снарядів артилерійських по тому живому скупченню ворога, який пре і пре не наче десь відроджується із, із підземелля, це просто необхідність. Відповідно, чи з'являється зараз якісь, по-перше, проблеми із кількістю боєприпасів нашої армії, а по-друге, чи не з'являється, бува ось, на основі таких сигналів, розмов про можливість обмеження роботи нашої артилерії? Чи все в цьому контексті гаразд, пане Євгені? На жаль, дійсно, з артилерією є деякі труднощі, ну, складнощі. Особливо з боєприпасами, там, 120-го, 122-го калібру. А, стріля... Чи стріляємо ми менше? Так, ми трошки менше стріляємо, це дійсно так. Але Орки, і вони це використовують. Іноді нам вдається захопити ті ж самі склади орківські і використовувати ці снаряди проти них. Але я б не сказав, би, що ми там сильно витрачаємо. Снаряди, які нам дають західні партнери. Ну, тобто, ну, немає такого, що в нас артилерія стріляє 24 на 7. В дуже, дуже слушні випадки, коли вже ми розуміємо, що це там, піздець орки підходять, тоді дійсно включається артилерія. І працюють там три топора, працюють 120-ті калібри, але ну, нам хотілося б все-таки більше артилерії на цьому напрямку: артилерії та мінометі. Ну, звісно, тут е, я просто хочу правильно все е, прояснити нашим слухачам. Е, в жодному випадку ніхто, звісно, не, не, не, не, не може звинувачувати українських захисників, як ви кажете, в тому, що якось неконтрольовано використовують. Я просто проговорюю про ті небезпечні моменти, які, наприклад, про які пише західні медіа, тому що вони формують, зрештою, суспільну думку наших партнерів, які в тому числі надають нам, нам це озброєння. Тобто я так розумію, що обмежень наразі на збройні сили на цьому напрямку не накладають. Навпаки, ви чекаєте на покращення. Ну, хотілося б чекати покращень, але на даний момент все-таки у нас немає такого, що ми можемо вистріляти 100, там, 100 снарядів до 120 На жаль, такого немає. Тобто є певні, не то що ліміти, а є певні, певна кількість снарядів, яка у нас зараз є на складах. І ми чекаємося таки на підвезення, але розуміємо, що це підвезення БК може бути там не, не, не за 3, не за 5, не за 7 днів. Тому складнощі все-таки у нас є, і ми не все БК можемо використовувати, тому що розуміємо, що через 2-3 дні або через там, 2 години нам це БК знадобиться. І в цьому є складнощі, великі складнощі. Розуміло, пане Єгені. поговоримо ще про ресурси російської армії, тому що вони невпинно на бахмутський напрямок, якраз в підрозділі Вагнера спрямовують зеків. Зараз з'являється все більше повідомлень про те, що е формують групи нові на основі зеків із е тимчасово окупованих територій. Що вам про це відомо? Чи вдалося вже отримати якусь інформацію, скажімо так, з передової? І хтось, можливо, здався в полон, когось виявили так, з такої категорії людей? Особливо наш підрозділ е, взяв полон зека, який сидів 10 років по 105-й частині першій. Це важке вбивство. Е, він розповідав, скільки їх тут. Він розповідав про ситуацію, яка у них відбувається е, з командним составом. Тобто, ну там допит був без пристрасті. Він сам це в принципі прекрасно розповідав. Ситуація в тому, що ці ж зеки. Самі не сильно хочуть помирати, і їх дійсно на цьому фронті ну на цьому на цій лінії дуже багато. Їх привозять сюди просто толпами, відправляють вперед, далі озброєння іноді видають амуніцію. Я зараз особливо про ПВК Вагнер розповідаю іноді вони навіть пробують втекти, але там все в них тримається на чисті відчуті страха. Тобто, якщо людина дає задню і каже, я не піду вперед, їх вже командири виводять цих людей перед строєм і просто розстрілюють. Це розповідь самого Вагнерівця. Він не то що здався в полон, його просто взяли в полон, він трошки не поворот повернув. Їх група намагалася штурмануть наші позиції, але це було невдало. Основна група була знищена, там декілька людей залишилось в живих і він... Прийшов, грубо кажучи, до наших окопів, розповідав про те, що командному составу на них байдуже, і у них є декілька каст. Тобто є каста там нормальних бійців, які вміють воювати. А є гарматне м'ясо, яке просто йде вперед і копає окопи для цих бійців або 4-5 військовослужбовців, вагнерівців, які приходять як гарматне м'ясо, йде вперед, відволікає на себе лінію, тобто удара, а з флангів врізаються вже більш-менш нормальні ДРГ-шні групи, які пробують там продавити нашу оборону. Ви, до речі, згадували про те, що кадрові війська російські були перенаправлені з південного напрямку вже в російські укріплення, скажімо так, на сході, якраз під Бахмут. Наскільки це чисельні власне, поповнення російської армії там відбулися? Так, дійсно, ну, ми знаємо, що з... З Херсонського напрямку, як мінімум, тут є групи, які сюди приєдналися, тому що були вони розгромлені, були декілька полонених, і вони розповідали, що вони прийшли з, східного, не східного, а з Херсонського напрямку. Тобто їх перекинули просто сюди. Тобто ворог максимально старається зараз взяти лінію фронту, це саме східний напрямок біля Бахмута. Євгені, на завершення, нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з Євгенієм Моропаєм, молодшим лейтенантом батальйону Свобода Національної гвардії України, про Бахмутський напрямок, де він зараз перебуває. На завершення хотілося б від вас почути, ну не те, щоб прогноз, а певні очікування, що буде з, з воєнними діями зараз з наближенням зими, тому що ми за кілька днів від 1 грудня, уже першого зимового місяця, це по-перше. А по-друге, які власне ваші прогнози щодо того, наскільки можливо виконати буде в часі зими, ті оцінки, які дають, наприклад, західні політики, в тому числі Бен Уоллес, міністр оборони Великої Британії, який днями сказав, що Україна буде продовжувати і має продовжувати наступ, і є все для того, щоб це робити саме в час зимового періоду? В час зимового періоду дійсно дуже складно на всіх лініях фронту. Особливо це, це складно, коли... Закопуватись майже неможливо. А так як ми будемо штурмувати ворожі позиції, це становиться ще складніше. Зараз ситуація в тому, що Україна, в принципі, ну я, я сподіваюся, що всі батальйони готувалися завчасно до зимового періоду. Тобто є у багатьох буржуйки, є тепла тепла одежа, є теп, теплий одяг. Є якісь там, я не знаю, теплі фліски, термо, термальна білизна. Я сподіваюся, і я не можу там 100% казати, що так буде, що ми цей напрямок, будемо просуватися вперед, до нас прийде підкріплення наших побратимів з Херсонського напрямку. І ну, Російській Федерації тут буде дуже складно. Зараз ми все, що можемо, це очікувати, триматися, тримати лінію оборони і не відступати. Євгенія, дякую вам, величезні обійми вам, вашим побратимам від кожного українця. Хто чує, хто слухає, хто навіть не чує цього ефіру цієї розмови. Я переконаний, що вони вам тепло своє передають. Хоча зрозуміло, що зараз надзвичайно складно, зокрема, і на бахмутському напрямку. Це був Євгеній Оропай, офіцер батальйону «Свобода», молодший лейтенант, батальйону свобода у складі Національної гвардії України. Говорили ми про Бахмутський напрямок, говорили ми про перспективи просування на цьому напрямку. Або радше тут напевно більш слушно буде говорити не про перспективи просування, а про перспективи оборони нашими захисниками цього напрямку і ділянки фронту, який зараз по справедливості є найбільш гарячим, найбільш складним у часі боротьби проти Російської Федерації. Закликаю вас, шановні слухачі, залишатися в ефірі Радіо НВ. Ми продовжимо спілкування про війну до кінця цієї години. З вами працюю у студії. Я Василь Пехня Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.